الكثير من الاشخاص تتوجه الي تشتكي بسبب حظر حسابها على موقع ايباي وفي هذا الفيديو ساريكم كيف يمكنكم استخدام طرق لحل الحظر على حسابكم مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي اولا وقبل كل شيء موقع ايباي لا يغلق حسابات من دون سبب لذلك اول خطوة عليكم فعلها هو قراءة رسالة الحذر بتدقيق ومعرفة ما هو السبب لحظر حسابكم ثانيا عليكم دراسة الرسالة افحص بدقة التعليمات في الرسالة واتبعها بالضبط حان الوقت لتكون محترف وصادق اذا كنت قد ارتكبت خطأ واعترفت واظهرت لموقع ايباي انك تتعاون معهم وتوفر كل المعلومات الذي يطلبونها موقع ايبي سيفكر في حل الحضر على حسابك لا تتظاهر بأنك ساذج هذا لن يجب لك نقاط ثقة مع موقع ايبي ثالثاً أرسلوا لموقع ايبي رسالة توفرون لهم متطلباتهم عادة في رسالة الحظر سيكون بعض المتطلبات وعليكم توفيرها رابعاً في حالة عدم عودة ايبي إلى استئناف طلبك خلال ال وأربعين ساعة اتصلوا بخدمة الزبائن لموقع ايباي الرقم سيكون مبين في الفيديو عند التحدث اليهم حافظوا على نغمة احترافية وتحدثوا بثقة تذكروا يحتاج موقع ايباي الى البايعين بقدر ما يحتاج البايعين لموقع إيب. اذا لم تكن المكالمة الهاتفية مفيدة اغلق المكالمة واتصل مرة اخرى لتحاول التحدث مع عميل اخر قبل ان انهي هذا الفيديو يوجد نقطة مهمة علي ان اخبركم اياها بخصوص حظر الحسابات على موقع ايباي وهي اياكم فتح حساب ايباي جديد بحالة حظر حسابكم القديم فكر في موقع ايباي كشريك عملكم فان حاولتم تضليل شريككم لن ينتهي الامر بشيء جيد ومن ناحية اخرى فان بناء الثقة المتبادلة مع موقع ايباي يعد ميزة تجارية قوية جدا وينظر بأثر رجعي إلى كل نضالاتنا وهذا يستحق الجهد أتمنى أنني أضفت معلومات مفيدة لكم وإذا يوجد أي أسئلة أخرى أرجو كتابتها بالتعليقات أكاديمية كامبوس تعلن فيديوهات أسبوعيا حول آخر أخبار عالم التجارة الإلكترونية لذا لا تنسوا الضغط على سبسكرايب للاشتراك بقناتنا والضغط لايك like على الفيديو أتمنى لكم النجاح في مشروعكم وسأراكم قريبا